دفعہ کیا ہوا کہ حضور پاکی حصلات وسلام مدینہ یہ مدینہ کی زندگی شروع ہو چکی تھی ادب کی آداب کی آیات بھی بہت ساری نازل ہو چکی تھی اور اس دفعہ کیا ہوا کہ جنگ کے بعد بہت سارے دستے جو تھے بہت سارے بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور حدیث کے الفاظ ہیں حضرت سیدنا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ علو اور دوسرے بھی صحابہ کرام اس کو روایت کرتے گئے کہ دس ہزار کا مجمع مسجد نبوی میں تھا دس ہزار کا مجمع تو حضور پاک علیہ سلاد و تشریف لائے تو سارے کے سارے آپ کے ادب اور احترام میں کھڑے ہو گئے اگر ہم ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو حضرت ہمارے ادب میں دس بندے کھڑے ہو جائے نا حضرت ہم اپنی ویس کوٹ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں ہم اپنے بال سیدھے کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ بھائی دس بندے میرے ادب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں میرا کوئی نام ہے بال سنوارنے شروع کر دیتے ہیں میرے جیسا مولوی ہو تو وہ دستار سیدھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی اتنا بندے میرے ادب میں کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا اس طرح نہیں تھا حضور پاک لیے کے لیے سلاد کے ادب میں دس کا مجمع کھڑا ہوا تو آپ رونے لگ گئے آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور پاک پاکڑی ہے سلاد و سلام کے نا سینے سے آواز آنے لگ گئی جب بندہ زیادہ روتا ہے نا تو سینے سے آواز آتی ہے تو ہم نے سینے کی آواز بھی سنی کہ حضور پاک پاکڑی ہوئے سلاد و سلام اتنا روئے جب مجمع ختم ہوا سب چلے گئے حضرت سعید نبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بیان کرتے کہ میں آگے ہوا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج تو خوشی کا موقع تھا آج اتنا بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے آج مسجد میں دس ہزار سے بھی زیادہ مجمع تھا اتنا بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے <تصفح> تو یہ تو خوشی کا موقع تھا لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوتے آپ رو رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی تو حضور پاک لے صلاح و السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بکر کیا بتاؤں جب دس ہزار کا مجمع میرے لیے کھڑا ہوا نا تو میرے دل میں خیال آیا کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی تو مجھے دیکھتی آج میری ماں زندہ ہوتی تو دیکھتی کہ اس کے بیٹے کے لیے اتنا سارے بندے ادب میں کھڑے ہو گئے ہیں حضرت جی یہ باتیں جو ہیں نا حضرت دل کے اندر سے نا چیرتی ہوئی نکل جاتی ہیں جب ماں باپ ہوں تو وسائل نہ ہوں اور جب وسائل ہوں تو ماں باپ نہ ہوں